права як постійного землекористувача, відповідно, вони можуть це е, в судовому порядку е, оскаржити, де могли б з'ясувати, яка співстава була для припинення права постійного користування земельною ділянки. Я вважаю, що враховуючи... Е,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 повноважень цим міським, сільським, селищним, територіальним громадам щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, які сьогодні знаходяться в постійному користуванні